Parcul Poiana Lucaliman. În vizită Parcul Poiana Lucaliman s-a născut dintr-o legendă locală Urmând visul unui păstor călugării mănăstirii Cozia au găsit într-o poiană izvoare de unde cură piatră pucioasă Auzind de puterea lor vindecătoare, titorul mănăstirii, însuși ce cel bătrân și-a scăldat bătrânețea în apele tămăduitoare. Hai să acolo, iubire! Foarte frumos! Un peisaj deosebit. 3, 4, 5, 6, 7. 7 cai minunați! Boiana Liman reușește să transpună legenda în realitate prin intermediul cailor sculptați în mărime naturală care trec printr-o cascadă ce simbolizează apele tămăduitoare care au dat naștere stațiunii balneoclimaterice Călimăneșcă-Ciulata. Este cel mai nou și mai frumos parc din Vâlcea. Este superb, poate unic în Europa. Uita. Ruce că celal. Încerc Și scumpa mea în parc Aici se încheie vizita noastră A fost ceva spectaculos, foarte frumos, deosebit Vă las în descriere link-ul la ce-am mai vizitat eu aici. Mănăstiria Cozia, Baie Termală. Sănătate tuturor!